نعم يمكن لذكر الكناري أن يتزاوج مع أكثر من أنثى واحدة لكن يجب أن نوفر له بعض الظروف حتى ينجح هذا التزاوج هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو شاهد الفيديو للأخير حتى لا تضطر لأن تسأل هذا السؤال مجددا أراكم بالفاصل وأول شيء سنتحدث عنه هو الذكر الذي سنشتغل به ومن الأفضل أن يكون هذا الذكر ذو تجربة أي سبق له أن تزوج وانتج حتى نضمن تلقيح ذلك البيب وإن لم تكن تتوفر على ذكر مجرب فيمكنك الاشتغال بذكر غير مجرب لكن الخيار الأول إن توفر سيكون أفضل ومن الشروط التي يجب ان تتوفر في هذا الطائر الذي سنشتغل به وهي ان يكون بصحه جيده وخالي من اي مرض وايضا ان يكون قد اكمل مرحله غيار ريش كامله جيدا وان يكون قد استفاد من مرحله الراحه التي تاتي بعد مرحله غيار ريش كامله واتمنى الا تقعوا في الخطا الذي يقع فيه العديد من المرابين وهي البدء في الإنتاج في المرحلة التي يجب أن يرتاح فيها الطائر فالمرحلة التي تأتي بعد مرحلة غيار الريش فهي للراحة وليس للتزاوج حتى لا تقع في العديد من المشاكل وأهمها هي البيض الغير مخصب أو موت الفراخ إلى آخره ومن الشروط التي يجب أن تتوفر في الأنثى التي سنشتغل بها وهي أيضا أن تكون بصحة جيدة وخالية من أي مرض وأيضا أن تكون قد أكملت مرحلة غيار الريش بشكل صحيح وجيد أن تكون قد استفادت من مرحلة الراحة كاملة ومن الأفضل أن تكون حتى الإنات لديها خبرة في الإنتاج والتزاوج حتى لا تواجهك مشاكل معها أما إن كانت ستنتج أول مرة فممكن أن تواجهك معها بعض المشاكل خاصة عندما تقوم بسحب الذكر عنها ممكن ان تقوم بهجر عشها وهذا النوع من الاناث يحتاج معامله خاصه. بعد ان قمنا باختيار الذكر الذي سنشتغل به سنضعه في قفص لوحده بجانب الاناث حتى تسمع تغريده وبطبيعه الحال هذا بعدما قمنا بتجهيز الذكر واصبح جاهزا للتزاوج. وهنا اقصد بالتجهيز هو تقديم الاكل الجيد والمتكامل والغني بالفيتامينات والبروتينات الى اخره مع الاستحمام والتشميس وهذا بطبيعه الحال سنقوم به مع الذكر والانثى. اما فيما يخص اين وكيف سنضع تلك الاناث فيستحسن ان تضع كل واحدة منهم في قفص والا ترى كل واحدة منهم الأخرى. فعلى سبيل المثال فإن كنا سنشغل بإثنين سنضع الأولى مثلا هنا ونضع الثانية فوقها حتى لا ترى كل واحدة منهم الأخرى أما إن كنت ستشتغل بثلاثة أو أربعة فيمكنك أن تقوم بتقسيم هذا القفص إلى قسمين وتضع حاجزا وسط هذا القفص حتى لا ترى كل واحدة منهم الاخرى هذا ان كنت ستشتغل في مكان واحد اما ان كانت لديك مساحه كبيره في المنزل فتستطيع ان تضع كل واحده منهم في مكان وتستطيع ايضا ان تشتغل بانواع اخرى من الاقفاص وبعد ان ندخل الذكر لدى الانثى الاولى سنتركه معها حتى تنتهي من وضع البيض ثم نقوم بسحب ذلك الذكر من عندها ونضعه في قفصه لوحده لمده تتراوح بين 3 و 5 ايام حتى يرتاح ذلك الطائر ويستعد من جديد ثم سندخله على الانثى الثانيه ونفعل كما فعلنا مع الاولى نتركه معها حتى تنتهي من وضع بيضها ثم نسحب ذلك الذكر ونعيده لقفصه لوحده هذا إن كنا سنشغله مع اثنين أما إن كنا سنشغله مع أكثر من ذلك يعني ثلاثة إينات أو أربعة فهنا عندما نخرجه من عندي الأنثى الثانية سنضعه في قفصه لوحده لمدة لا تقل عن أسبوع مع ضرورة تقديم الفيتامينات حتى لا نقع في مشكل البيض الغير مخصب وأيضا حتى لا ننهك ذلك الطائع وهذه بعض المعلومات التي يجب أن تعرفها فيما يخص هذا الموضوع وأول شيء هو عندما تكون الأنثى لوحدها فإنها تستغرق مدة 35 يوما حتى تفطم الفراخ وتضع البيض مجددا أما إن كان معها الذكر فهنا تستغرق مدة أقل لا تقل عن 26 يوما حتى تستطيع أن تبيض مجددا أما إن كنت لا تريد أن تواجه أي مشاكل فأنا أنصحك بأن تشتغل مع ذلك الذكر بأنتين أو ثلاثة على أقصى تقدير حتى لا تواجهك أي مشاكل حتى وإن كانت تلك الطيور لديها تجربة في التزاوج والإنتاج وأخيرا هذه النصيحة يجب أن تشتغل بها كل سنة ما دمت تربي الطيور وهي أن موسم التزاوج يبدأ التجهيز له ابتداء من مرحلة غيار الريش وليس حتى يتبقى لك شهر على الإنتاج فالطائر الذي يغير ريشه بشكل جيد ويستفيد من مرحلة الراحة كاملة فهذا الطائر كن متأكد أنه سيشتغل جيدا فكلما كانت القاعدة التي بنيت عليها موسمك قوية كلما كان موسم التزاوج لديك ناجحا